Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bu günün ən vacib siyasi xəbərləri ilə studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bu gün Cənub Qaz dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz dəhlizinin açılışını edib. Dövlət başçısı kəmərə ilk qazın vurulması üçün açarı işə salıb. Məhkəmə ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarova yox dedi. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Energetika və Nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin sabiq rəisi general Mayor Akif Akefçovdarov və digərlərinin barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçilən prosesdə qərar elan edilib. Hakimlər kolleqiyası şikayəti təmin etməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Çovdarovla yanaşı digər təqsirləndirilən şəxslər əsərin də şikayəti təmin edilməyib. Həmçinin Akif Çovdarovun ailə üzvlərinin əmlakları ilə bağlı hissə də təmin edilməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarı dəyişdirilməyib. Keçək növbəti xəbərimizə. Ermənilərin arzusu ürəklərində qaldı. İsrail parlamenti qondarma erməni soyqırma məsələsini gündəmdən çıxartdı. Knessetin spikeri Yuli Edelstein Osmanlı İmperiyasında erməni soyqırımının tanınması barədə qərar layihəsini İsrail qanunverici orqanının gündəliyindən çıxarıb. Erməni soyqırımının tanınması haqda qərar layihəsi üzrə səs vermə mayın 29-una təyin edilmişdi. Yuli Edelstein-in nümayəndəsi qeyd edib ki, layihə üzrə səs vermə qeyri-müəyyənlik, yəni parlament çoxluğunun bu qərarı dəstəkləyib-dəstəkləməyəcəyinin məlum olmaması səbəbindən geri çağrılıb. Həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin məclis sədri Ruslan Nəsirlinin anası hakimiyyətə və xalqa müraciət ünvanlandı. Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin məclis sədri həbs edilən Ruslan Nəsirlinin anası Məlikə Nəsirova hakimiyyətə və ictimaiyyətə çağırışla müraciət yayıb. Məlikə Nəsirova Facebookda yazdığı müraciətdə qeyd edir ki, oğlunun qanunsuz həbsinə ehtiraz olaraq acılıq aksiyasına başlayır. Oğlunun səhətində problemlər var. Sağ salamat və tez bir zamanda azadlığa buraxılmasını tələb edirəm. Ruslan başda olmaqla Nəsrovlar ailəsinin başına gələcək hər bir şeydən cavab deyə deyə ana bildirir. Buraxılışımızın son xəbərini diqqətinizə çatdırıq. Fransız jurnalı Erdoğan'a diktatır dedi. Ölkə prezidenti Makron isə jurnalı dəstəklədi. Üz qabığında Türkiyə prezidenti Recep Tayyib Erdoğanın diktator sərlə fəsilə fotosunu verən Fransız Le Pint jurnalı Erdoğan tərəftarlarının zorakılığına məruz qaldığını bildirib. Məsələ ilə bağlı, Fransa prezidenti Emmanuel Macron açıqlama verərək zorakılığın qəti şəkildə qəbul edilmədiyini deyib. Macron bazar irtəsi günü Twitter hesabında yazıb ki, mətbuat azadlığı əvəz olunmazdır, bunsuz diktatorluqdur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.